A, C, في A. A. <tiny> Так, да. Вторая, пожалуйста, сарай. Сарай. Вам кто? А, вот там, там, можно. 1004. А, вот, вот, вот. Положить в багаж. يا <تصفيق> <تصفيق> ao cafe ou Ahon, seedul hena. Ahon, let alay. Ahon,